السلام عليكم مقبلتوا لاقوا فيديو جديد ورجعت لكم مره ثانيه في السلسله هذه بنسمع القصه بالتفاصيل من روس نفسه وشلون قدر روس يغير حياته للأفضل من بعد ما اللي مر فيه بطفولته لكن قبل أن تبدأ السلسلة هذه لازم تتعرف على الحالتين هذول. الشخصية النرجسية والشخصية المعتلة اجتماعيا. الشخصية المعتلة اجتماعيا هي أن الشخص هذا ما عنده مشاعر نفسنا يطلعنا نحزن فيقلد مشاعرنا بالحزن وتعابيرنا والشخص اللي فيها الحالة في العادة تلقونه شخص ناجح وعنده مكانه اجتماعية وأيضا يطلع بصورة أنه يعرف أشياء كثيرة وعنده مهارات اجتماعية حتى الأطفال تلقونهم يحبونه بشكل تلقائي وممكن تلقاه ناجح في حياته وعنده عائلة لكن الشخص السوسيوباثي او المعتل اجتماعيا تلقاه دايما في الاوقات الصعبة جدا هادي اللي فيه يتوتر معظم الاشخاص العاديين والسوسيوباثي ايضا ما يعرف معنى الرف وتلقاه ما عنده مشاعر وكل مشاعره يزيفه الحين بوريكم مقطع وبيكم تعلموني اي شخص من هالاثنين هذولي يعتبر سوسيوباتي بالضبط ما راح تعرف لان الشخص السوسيوباتي جدا ذكي يحاول انه يخفي انه ما عنده مشاعر بشكل رهيب لدرجة أن 2 من 100 شخص حوالينك يعتبر من الحالات السوسيوباتية والحالة الثانية اللي هي النرجسية وطبعا سمعنا عن النرجسية وانه فلان نرجسي او يحب نفسه زيادة عن اللزوم او يحتاج انه يشعر باهميته او دايما يحس باهتمام لكن متى يتحول هذا الغرور الى اضطراب شخصية لما نشوف فيها الحالات الثانية لما يكون فيه غرور شديد وتلقاه دايما يحب نفسه أكثر من أي شخص تاني ولما يكون فيه الحساسية المفرطة تجاه أي انتقاد له وتلقاه ينفجر بأي انتقاد يجي أيضاً هالشخص هذا ما يحس بشعور الآخرين ويحاول يسخر غيره للعمل له وما يهم شنو الأشخاص الثانيين قاعد يمرون فيه للأسف هذه الحالات اللي كانت موجودة في أبو روس ماينر اللي قتل عائلته كلها ومن ضمنها نفسه قصة روس اعتقد من أصعب القصص اللي راح تسمعونها وأصعب القصص اللي راح أقول لكم إياها اللي مر فيه روس جدا مطبيعي ترى لا اللي على يعني اليسار مو انا صدمني يوم قال لي انا عبالي صدجية صجيه وعادي اقول زين وين تاثير الطلقه؟ وين تاثير شو اسمه؟ انا هذا الموضوع ترى راح اتكلم عنه باكر، انا الحين ما كلمته ولا قلت له عن اي شيء بقصته. باكر بنستلم هالموضوع ونقعد نتعمق بقصته اكثر. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> تدري انه اصلا امه امه قالت ان احنا جينا هني طلعت راح, راح فرجة صعب موضوع شوية جدي هذه سوستا هذه مو, مو فيديو عادي يعني سوية. سبحان الله والله في نعم يعني جدا بسيط إحنا ما نحس فيه. عصب على شخص أو العيال مشكل شلون تقتل أخوه تقتله هو يعني عندما تقتل الهو سبحان الله يعني هو شوف ترى مو بس تفكير الأجانب يعني حتى جاهز جاهز برد <تصفيق> برد ما أدري ما أبي ما أفكر بالتفسير إلا الله أصي الله هاي، لو اي لو هني الخلفيه احسن. تبغى جد؟ ارجعت ايه. لكم مره ثانيه. اوكي احس انه اليوم الاول كان حلو. يعني فهمنا منه اشياء واجد دي انت صوت فاتح الريشه بهرد. المفروض انه الاخ في بعد بعد كان حر. اذا اه اوف حطه الله داخل الغرفة اوكي يعني درجة الحرارة الحين داخل هني صفر تقريبا اوكي انت لابس عادي لا احس بيت الصراحة اوكي طبعا خلصنا اليوم الأول معاه وأحس في أشياء واجد يعني شوف اللي اللي حسيته تضايق منه أن احنا لما نتكلم عن شيء له علاقة بأشياء احنا نشوفها بعيننا أحس للحين ما تخطى هالشيء يعني أنا الحين قاعد أفكر شو اسمه تيجي شلون واقف فيديو خشيت لك ماركة لا يا ميالك مكنتي ولا يا لا خبط هذا القديمة اللي قال ماكو كيت فيلاقى الحين لا. ليش ليش الحين كذي موضوع شوية جدي هذه سلسة هذه مو مو فيديو عادي أسوي يعني <تصفيق> فخلصنا اليوم من روس شفناه طلعنا وياه احس انه تضايق حيل عن الموضوع ان يعني شلون احنا قعدنا لما نتكلم عن اي شيء نشوفه اي شيء في الوان نقدر احنا نلاحظه بحياتنا وحسنا انه متضايق انه يعني كانه ما يقدر يتكلم عن هالشيء هذا ما لاحظت؟ <تصفيق> <ممم> حتى بالمطعم قال انه ما يقدر يذوق الاشياء <تصفيق> انا اصدمت يعني هو مو بس اعمى هو ما يشم بعد <ممم> <تصفيق> فما عنده حس شم او يعني انه هو يشوف فوق هذا اللي ما يعرف انه لما تذوق شيئين مع بعض معناتها ما تحس او تتذوق الطعام الاكل اللي تاكله اي شيء ياكل فتخيل انت اصلا تعيش حياه بدون لا تتذوق اي شيء تشربه ولا تاكله يعني بدون لا تصير عمي بدون لا تشم شلون انك انت ما تتذوق الاكل يعني سبحان الله والله في نعم يعني جدا بسيطه احنا ما نحس فيها <تصفيق> روس عايش حياته قدر يعيش باللي معاه ويتواكب مع اللي معاه واحس يعني اكيد في اشياء مو كثر طريقه، اكيد في مخاطر، ترى حياه العميان مو سهله، يعني الحياه مو سهله. قلت له ان راح اعطيك افكار فيديوهات يوتيوب وهو صدق ترى كان يعني, يعني بيبدا بقناه باليوتيوب، اوريدي ينزل بس يغير محتوى اسلوب، قلت له كذي والاعلانات شي يقول انا ما احتاج اعلانات، يعني. قال انا ما احتاج فلوس من اليوتيوب، قال انا احتاج بس شيء اشربه واكله وسقف فوق راسي، بس، يقول الفلوس ما تهمني. فسبحان الله انك تشوف اشخاص بهالبساطه ما قاعد يتاثرون من العالم الخارجي لو ما لاحظت ايد سام يعني ما هي موجوده ايد واحده ما هي موجوده من وانولدت بنفس الطريقه. لو هي انولدت قبل 100 سنه كان الناس عندهم ظن ان اللي ينولد بدون رجل ولا بدون ايد او اعمى ولا شيء كانه ملعون من ربي استغفر الله ذي كان تفكير العالم ترى. وصدق بحثوا عن هالشيء، فكان اي احد ايده مبتوره ايد رجله مقطوعه وهو ينولد كذي يقطونه برا بالشارع فتخيل يعني ما مولود يجيك جديد قطه برا عشان بس ما عنده ايد ما عنده رجل. لهالدرجه العالم كان جاهليه يعني الحمد لله الاسلام ما ما عندنا اشياء كذي حياتهم حياتهم صعبه تحتاج فلوس واجد عشان تعيش كانسان طبيعي. صح. اي اله اي برنامج ما شنو تخيلوا لو لاحظتوا عين راس اليسار ترى عينه مستجية. لاحظت ولا انا لا صدمني قال بي. لي قال سعر 8000 دولار تمام حوالي حوالي 2500 دينار بس يعني ما هي ظاهر الطلقه جت بعينه ولا براسه طق بعينه عادي انت لاحظت يعني هو ترى شكله مو 100% عادي طبيعي بس يمشي حاله عرفت؟ انا صدمني يوم قال لي انا عبالي بالي وعادي اقول زين وين تاثير الطلقه؟ وين تاثير شو اسمه؟ انا هذا الموضوع ترى راح نتكلم عنه باتر انا الحين ما كلمته ولا قلت له عن اي شيء بقصته، باكر بنستمر هالموضوع ونقعد نتعمق بقصته اكثر، احس اليوم مم. ودي اتكلم بس كان مزاجي حلو، الكل كان مستانس اليوم فما حبيت خرب المزاج. فان شاء الله ان شاء الله باكر نتعمق بالمواضيع اللي شويه ممكن تعوق تقمص الصدر كذي. حمد جاتو مالك السعودية يا ابوي انت الحين يعني لابس ازرق عشانهم ولا عشان لا يعني مو عشانهم بس يذرتي خلاص خلاص مبارك بعرف خلاص اتركوا الموضوع في ما ماني ما ادري عندي شعور انه ما أبي اجيب العيد ما ابي اقول كلمه او ما ابي اسير غبي يعني في ناس اسئله غبيه ان شاء الله يا يعني ما انسى شي غلط مو ناسين شيء اوكي احنا الحين رايحين ماروس وانا صراحه متدرن اول مره اصور من أمريكي، رد علي قال لنا رقم شقتها واتوقع زوجته معاه وانتم بعد وشي كذي. <تصفيق> ومن البدايه تعرفون ان احنا راح نجيب العيد. راح <تصفيق> التاكسي. قال لنا انت ايش راح هني وكذي نصور سلسله عن شخص عمى وكذي، يقول اوف حرام، هذا اول غلط، ما يصير او شخص يعني في اعاقه حرام، اذا الله يعني اذا ما ما لأ يعني علاج لا تقول حرام، لا تقول مسكين، الناس ما تبي تسمع كذي، هذا ترى من الاشياء اللي تعلمت عنها فيديواتها يعني. لا يجب عليك الجلوس. هو حال متوتر جا يعرق لأنه مو متعود إنه أحد يصوره. طبعًا أول يوم قابلت فيه روس ماينر كان جدًا متوتر لأنه مو متعود إنه يكون قدام كاميرا وأنا الصراحة عن نفسي أيضًا أول مرة أصور مع الشخص. اجنبي امريكي. بداية مقابلتي معاه علمني اشياء غريبة عن العميان وانه كيف يقدرون يقرون او يكتبون كتاباتهم الخاصة وايضا الادوات المتوفرة لهم عشان يقدرون يشوفون ويعيشون حياة طبيعية. <نصف> Oh, yeah. <laughs> hey, Ross, how are you doing? Good, how are you? I'm doing good. This is so interesting for me. I've watched all of your videos on your channel. Thanks. But thanks. I think we gotta make it simple for them. Let's explain what your life is about. Okay. Well, obviously, I'm blind. I can't see at all. Being blind for me, it's just all about making it to the next day. You know, a lot of people say, oh, how do you keep going if you're blind? And it's it's so much a part of my life right now. Often, I even I forget that I'm blind sometimes. <laughs> well, and... and Being blind, you just pretty much have to learn how to think outside the box to accomplish the same thing as sighted people. By the way, we moved this chair from there to here. What's going on under there? There's dominoes? Oh, where did that come from? Alright, I like dominoes, but fun fact is that to give an example of how to think outside the box, Um, according to the americans with disabilities act the ada it is important for websites and companies to be fully accessible to people with disabilities and Domino's got sued by a blind person because their website or their app was not accessible Therefore, they couldn't order. Like, order from a to, blind yeah, person. to order, order anything. So the blind person sued Domino's, and the blind person won, and Domino's lost, and now they're Ooh. legally required. To, That's crazy. Like, yeah. what what other stuff like that you use as a blind person, like maybe technology-wise? Um, so, recognition due to inactivity. well, oh. there we go. <laughs> <laughs> What's that? Okay, so right here I have my iPhone. It is a completely normal iPhone. and yet Apple makes it completely accessible to people who are blind and so right now I have a voice on it and it's called voiceover but in this app itself it's called Seeing AI and it's made by Microsoft and normally products that helped blind people various tasks in their life cost thousands and thousands of dollars This is completely free and it's made by Microsoft, and it has a bunch of bundled in features that basically make my life easier on a daily basis. A person standing in a room. There you go, a person wow. standing in a room. And I bet, like, over there. I What if you it, found a ghost and it you, like Yeah, oh, <laughs> <you're laughs> right. <in> the room. <laughs> There's someone else in here with me. <laughs> Mexico. Oh, that's a nice photo. Yeah. Red and brown. Oh, wow. Gray. Gray. Brownish-green. Gray. Everything's gray. Why is everything so gray? <laughs> gray is such a sad color. <laughs> see? And this one is a very useful one to know if I have the lights on. And the pitch changes with how much light there is, so... That's really high. Where is the window? Yeah, see, it's even higher now. If I cover my hand. Oh! Yeah. So That's it's all based on pitch. It basically, like, converts brightness into sound, which is very useful. That's very smart. Yeah. Now, and yeah, I have- I play a lot of card games, and I have all my magic cards here, which are all brailled, but you may be wondering, how do well, I brail all that? Well, I have a braille writer in my room, but this is called a braille writer. I'll put it right here. And that's basically what I used to braille everything from cards to the oven to the microwave, all that. Wow, so, that's so smart. Mm -hmm. I'll show you guys what happens when I first try to bring her to the stairs. Come on, guys. right now. I don't know where the stairs are. I'm why are you waving my hands around. Oh yeah, she's doing it now. Oh, yeah. Yeah. later. There's so many questions in my mind right now about things in your life and your daily routine. Like do you see anything? Do you see light? Do you see color? Do you remember like any of these? ما لك كلمة أو ما بيأسي الغبي غبي، في ناس أسئلة غبية. no I cannot see anything but so I remember what color and light and everything looked like because I used to be able to see. just visually impaired and blind. So visually impaired could range from like see, I can only see that, or it could be like, I can see across the room. But you're basically visually impaired. Your your vision is impaired. Blind is basically what everyone kind of thinks of the word already as is completely blind, can't see anything, nothing at all. Sometimes people who can only see light and shadows will call themselves blind, which is acceptable. But yeah, so for me, I can't see anything at all, nothing. Nothing, like dark. dark. No, dark. Yeah. you like technology so here's I something if i ever got my sight back i would always want to like go back and just watch like a bunch of movies from when i went blind and then fast forward to now to see how movies are now because like that kind of stuff is completely like i don't understand the concept of 4K, 1080, or even 720. I was born 480, like on the on big box screens, you know what I mean? Oh! Isn't that, I think that's really interesting. Uh, I think that today, I'm gonna have you see what it's like to be a blind person. You're gonna have to wear those. You're gonna look absolutely ridiculous. Wearing these But, in public? Yeah, yeah. you're gonna have to wear those <laughs> in public. Being blind? Yeah. I don't I'm going to put you through the test and I'm going to put you through all of the embarrassing trials that I had to learn about being blind. I'm oh going to make you spill glasses and stuff. Don't get how to use say. a cane. Woah, I can't see anything. Do I look stupid? I uh, don't know. Yes. Yeah. طبعا الحين بتعلم وبصير عملي لمدة 24 ساعة، ما فيش شرط هيعلمني. فلما عشان تعتبر ان الناس ما يشوفوا بهذه By the way, is like your since you don't see mm -hmm. Is your uh, hearing way stronger than yes. regular people. Yes. How strong? do You, think? you would. It's like, you very. Can, it's you a can very. Give example. <laughs> yes. I <love> the <laughs> All right. That's wrong. No, you're doing it right. You're just very choppy. <laughs> The, way the, the way there's no, no. there's a table! Oh, okay. <laughs> It's called pencil hold. So, basically, you hold it like a pencil with a tip on the ground, and that's what you do when you're in a crowded area. Otherwise, if you have the way out, you're going to trip everyone. Oh, like this? Let me see. I don't know. I can't see you. <laughs> One more thing that- uh, water and putting it in the fridge. That's what you're going to be doing. Okay, okay. Sounds easy, right? Yeah. Okay. Good luck. Oh. <laughs> <laughs> I'll help you out I'll help you out it. You're, a sink. You're gonna fill that with water and put it in the freezer. It's all about using your hearing, but also your feeling as well. All right, now I'm gonna open the door for you and let's see if you can walk it from the sink to the freezer. I got this. <laughs> <laughs> you know, left hand? Yes. I'm, I'm right I'm... طبعًا الحين إحنا بنروح وبجرب إني أكون عامى لمدة يوم. هذه فكرة رأس. راح نسويها الحين. وصج أنا لبست النظارات بسنوات حيل قوية. تضغط على الخشم ما شاء الله يعني ما عندي خشم طبيعي بس البشر. <تصفيق> ما يكون أنت معصب على شخص؟ الرجال مشكلة. شو أن تقتل أخوه، تقتل هو يعيد؟ ما ما أدري ما أبي أفكر في تفسير الله صيلى على في الأسفل لتشاهد فيديوهات قصص أكثر في قناة كويت فلوغر لا تنسى الاشتراك وتحمل مسؤولية كوابيسك